למדנו בסרטונים האחרונים שאם יש לנו משוואה דיפרנציאלית לינארית עם מקדמי קבוע במשוואה הומוגנית. פעלת הצורה A כפול הנגזרת השנייה ועוד B כפול הנגזרת הראשונה ועוד C כפול איתן לומר הפונקציה או נגזרת 0 שווה ל-0. אם זו המשוואה הדיפרנציאלית שלנו, אשר המשוואה האופיינית שלה היא A, A בריבוע B, R, ועוד C שווה ל-0. של המשוואה האופיינית הזו הוא ממשי, אבל נאמר שיש לנו שני שורשים ממשיים, אז המקרה האמיתי בו שני הפתרונות יהיו אחד 1 ו ו-R2, מספרים. הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית הזו, תצפו בסרטון הקודם אם אינכם זוכרים או צריכים הוכחה נוספת, הפתרון הכללי הוא y שווה לקבוע כלשהו, כפול e, בחזקת השורש הראשון של x, ועוד כבוע כלשהו אחר, כפול e, בחזקת השורש השני כפול x. עשינו זאת בסרטון הקודם, אפילו עשינו כמה דוגמאות. קטע השאלה שלי אליכם היא, מה אם חסרת שורשים ממשיים? מה אם אבל לחזור, מה הכוונה בזה? אם רצינו למצוא את השורשים של זה, ואם היינו עצלנים, לעשות מבלי לחשוב, האם ניתן לפרק את זה? מיד משתמשים משוואה ריבועית, כיוון שזה תמיד עובד. ניתן אומר, של המשוואה האופיינית הזו, הם מינוס b, פלוס או מינוס השורש הריבועי, b בריבוע, פחות ארבעה AC. כל זה חלקי שני A. אז מה הכוונה בשורשים לא ממשיים? אם הביטוי הזה כאן, אם B בריבוע מינוס ארבעה AC, זה מספר שלילי, אז צריכים לבצע שורש ריבועי למספר שלילי. אז יהיה מספר דמיוני. ואז כל הביטוי הזה יהיה מורכב. יהיה לנו ממשי וחלק דמיוני. ולמעשה, שני השורשים יהיו מחוברים אחד לשני נכון? ניתן לפתוב זאת מחדש בחלקים של הממשי ניתן לשכתב את שהשורשים למינוס B חלקי a, פלוס או מינוס, השורש הריבועי של ב בריבוע פחות ארבעה AC חלקי שני a ב B בריבוע פחות ארבעה AC פחות מאפס, זה מספר דמיוני. אז במקרה זה, אבל פשוט איך נראה אם השורשים באופן כללי, ואז נעשה כמה בעיות, אבל נחזור כאן אחורה. כך שהשורשים לא היו שני מספרים אנשים כמו זה, שורשים, ניתן לכתוב אותם כשני מספרים מורכדים שחשורים אחד לשני. ונראה שצבע כחול בהיר מתאים לכאן. אז במקרה זה, נכתוב השורש המורכר, זה אז השורשים של המשוואה, אופייני, תיו קמה מיספARI. אהב אני קהל זה לאנדA. אהב אני קהל זה מיו. שחקתי קהל זה קאט. קורן להם נורו, נורו, כזה נורו. אני קהל זה אז המיספARI הזה, ואז פלוס או מינוס מספר דמיוני, להתקפל איזה קבוע מי, זה רק איזה קבוע, וזו הדרך המקובלת שמשתמשים בה ברוב הספרים של משוואות דיפרנציאליות. אז מי הוא כפול I. אלו שני השורשים, ואלו שורשים ממשיים, נכון? כמובן שיש לנו λמדה פוס מי הוא i, מינוס מי הוא I. אז אלה יהיו שני 4ac הוא פחות 0 בואו נראה מה קורה כשאנחנו לוקחים את שני השורשים האלו, ואנחנו שמים אותם בתוך הפתרון הכללי. אז כפי שלמדנו קודם, הפתרון הכללי יהיה, נשאר עם את יכולה הכללי יהיה y שווה c1 כפול e בחזקת, השורש הראשון, אבל נעשה זאת על ירסה החיובית, אז למדה פלוס מי i, כל זה כפול X פלוס C2 כפול E חזקת השורש ה -70. אז זה יהיה λמדה מינוס מיו-I כפול X. אבא נראה אם ניתן לפשט פה קצת, כיוון שה-I הזה כאן יכול לבלבל. לכן ננסה להיפטר מזה ולעשות את זה פשוט יותר או משהו אחר. אבא את x החוצה. נעשה כמה מניפולציות שלה לדיבר. נצא לצמצם פה נקבל y שווה ל 1 i e בחזקת מה? למדה x. רק מחלקים את x הזה פלוס מיו-xi ועוד c2 כפול e בחזקת למדה x מינוס מיו-xi. רק חילקנו את ה-x בשני הביטויים. ונראה מה אנחנו יכולים לעשות. כאשר מוסיפים זה בדיוק אותו הדבר כמו y שווה ל-c1i בחזקת λמדה x, כפול i בחזקת מי-u xi, נכון? אם יש אותו בסיס וכופלים, ניתן להוסיף מערכים כך שזה אותו הדבר כמו זה. ועוד, C2 כפול e בחזקת λמדה X, כפול E בחזקת מינוס מים XI. כעת נראה, יש לנו E בחזקת λמדה X בשני הביטויים האלו, אז ניתן להוציא גורם משותף. נקבל Y שווה ל... ניתן את הקו, שלא โอكي okay. z i בחזקת lambda x כפול C אחד i בחזקת מיו x i x i ו- עוד 6 דימ ב-חזקת i ב- i בחזקת מינוס מיו x i כל זה מנו חלסות אם צפיתם ברשימת הסרטונים של חדרה, בעיקר כאשר דיברנו על פונציות קירוב עם סדרות, דיברנו על מה שנראה תוצאה מדהימה בחדרה, רק או במתמטיקה, רק במקודת מבט מטה פיזית. וכעת למעשה, נשתמש בזה לדבר מאוד מעשה. אז יש לנו שני ביטויים שיש להם משהו כפול i וחזקת משהו כפול i ולמדנו קודם מוסחת אול. ומה היא נוסחת אולד? נכתוב זאת בסגול. זה i בחזקת למדה, פה לכתוב i בחזקת ix שווה לקוסינוס של x ועוד i סינוס x, ומה שמדהים לגבי זה אם מינוס 1 כאן, תקבלו i בחזקת, או לא, או לא. למעשה אם תעשינו פי כאן, אז אי בחזקת פאי שווה למיוס 1, נכון? אם תציבו את זה כיוון שסינוס של פאי זה 0, אז זה מדהים. ותוכלו לכתוב אי בחזקת שני פאי אי שווה ל-1. זה גם מדהים. במשוואה אחת יש לכם את כל המספרים הבסיסיים במתמטיקה. זה מדהים. אבל בואו נחזור להיות מעשיף. אבל נראה אנחנו יכולים לפשט בעזרת או לא. זה הגדרה, הגיע לי, כיוון שכאשר אתם עושים קירוב של סדרת חזקות או קירוב של סדרת נקלורי של e בחזקת x או e בחזקת ix, זה נראה כמו קוסינוס של x ועוד i כפול קירוב של סדרת החזקות של i כל כך נעבור יש לנו 6 או 17 קולים בנוסות אבל נשתמש בזה כדי לפשוט את הדבר הזה כאן ניתן לכתוב זאת מחדש כי שווה ל-E בחזקת λמדה-X. כפול, בואו נעשה הראשון. 1 זה E בחזקת מיו-XI, ועד במקום X יש מיו-X, זה שווה לקוסינוס של כל מה שהיה לפני <ע> <ע> <ע> <ע> אז Cosinus של מיו-X i של... New x. Klas plus plus each time the ma the hmm, full cosine shell new x. The odd i sinus shell x. ואבא נראה אם אנחנו יכולים לפושט את זה יותר. אז דבר אחד שתאכלו, אבא נפרק לגורמים את השיאים, נקבל, יש נשנצר ואחר, איננו זמן. אז נמשיך הבא. נתראה.